Ναι, ναι, μπορείς ναι, μπορείς να τα καταφέρει. Mm. Mm. Ναι, αλλά... ναι, αλλά την περασμένη φορά τα έκανε σε στο κλικ που ζει, δεν έχει πολλέ ευκαιρίε. Αν είσαι στην Αθήνα, αθήνα, αθήνα στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν αλλιώ. Άλλωστε, δεν είσαι συντηρητική. Χρειάζεσαι coaching και επιχειρηματικότητε. Βρει μια δουλειά φυσιολογική. Να έχει το ωράριό σου, να έχει το μισθό σου, τη σύνταξή σου. Σύντροφο. 40 χρόνια με τρία παιδιά είσαι. Πού να πει σύντροφο. Δεν έχει κουραστεί κάθε μέρα να τρέξει σου. Κάθε μέρα γυμναστική. Κάθε μέρα να αποζήσει τη σου. Μήπω ήρθε καιρό να φευγεί. Ποιο εσύ που τα θέλει όλα αυτά. Η αυτοαμφισβήτηση είναι μια πιστική φωνή που έχουμε μέσα στο μυαλό μα, μέσα στο κεφάλι μα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και να μα εμποδίσει να εξελιχθούμε. Μα εμποδίζει από το να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίε και κάνει το να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε σημαντικέ εργασίε πιο δύσκολο από ό,τι χρειάζεται. Σίγουρα, κάποιε φορέ μπορεί να είναι χρήσιμη, καθώ μα βοηθάει να δούμε περιορισμού που έχουμε και τα σημεία στα οποία χρειάζεται να δουλέψουμε για να βελτιωθούμε, αλλά τι περισσότερε φορέ. Μα καρτάει στάση μου στη ζωή μα. Πώ μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτέ τι στιγμέ τη αυτοαμφισβήτηση ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε προ τα μπροστά. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σου 5 ιδέε για να ξεπεράσει την αυτοαμφισβήτηση μια και καλή. Γεια σα, ο Μωθοδορή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Academy του Digital Marketing και δημιουργό του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Πριν πω στην αγορά εργασία είχα μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό μου. Πίστευα ότι είμαι άνθρωπο που, αν πω κάτι, θα το κάνω. Και το έκανα. Θεωρούσα ότι είμαι ένα άτομο που ήταν διατεθειμένο να κάνει ό,τι χρειαστεί και συχνά το έκανα. Μέχρι που ξεκίνησα τη δική μου δραστηριότητα, τη δική μου επιχείρηση. Όταν ξεκίνησα τη δική μου επιχείρηση στα 22 μου και μπήκα στη δράση, άρχισα να γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Και συγκεκριμένα άρχισα να γνωρίζω κάποια στοιχεία του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν τα είχα. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα πολλέ φορέ να αμφισβητώ ότι μπορώ κι εγώ να τα καταφέρω. Έμπαινα στη δράση και σταματούσα. Δυσκολευόμουν να ολοκληρώσω ένα πλάνο δράση, ένα πλάνο 90 ημερών. Έβαζα άτομα στην ομάδα μου και τα παρατούσαν. Και αυτό που συνέβαινε ήταν ότι εξαιτία όλων αυτών άρχισα να αμφιβάλλω αν όντω μπορώ να καταφέρω και εγώ να φτάσω εκεί που θέλω να πετύχω του στόχου μου. Όλοι νιώθουμε αυτή την αυτοαμφισβήτηση και μπορεί να έρθει με πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Αργότερα, όταν είχα αλλαγέ στα προσωπικά μου, δεν θα πω αποτυχημένε σχέσει και γάμο γιατί δεν ήταν και έφτασα στα 3940 με τρία παιδιά να είμαι μόνο. Ήρθε η αυτοαμφισβήτηση για το αν όντω μπορώ να είμαι ευτυχισμένο σε μία σχέση. Η αυτοαμφισβήτηση συχνά πηγάζει από το να μην γνωρίζει ότι είσαι αρκετά καλό για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που υπάρχει στη ζωή όλων γύρω μα. Δεν ξέρουμε αν είμαστε αρκετά ικανοί, αρκετά έξυπνοι, αρκετά όμορφοι, αρκετά αρεστοί, αρκετά ενδιαφέροντοι για να μα συμπαθήσουν, να μα θαυμάσουν, να μα αγαπήσουν ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλουμε. Οι πιο συγγενέ αντιδράσει όταν κάποιο νιώθει αυτοαμφισβήτηση είναι τι. Είναι να αποφεύγει το να κάνει δύσκολα πράγματα. Να κριτικάρει συχνά τον εαυτό του, να προβάλλει τι αμφιβολίες που έχει για τον εαυτό του στους άλλου, να είναι αναπληκτικό και πολλά άλλα. Η αυτοαμφισβήτηση έρχεται όταν μα λείπει η αυτοπεποίθηση όταν νιώθουμε ανίκανοι να κάνουμε τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε. Μερικά από τα πράγματα που έκανα για να ξεπεράσω την αυτοαμφισβήτηση ήταν τα εξή. Πρώτον, όσον αφορά την εργασία μου, μέσα από σεμινάρια online και offline, άρχισα να αποκτώ τι απαραίτητε δεξιότητε για να πετύχω. Οπότε, γινόμενος καλύτερος σε αυτό που κάνω, άρχισε να ξετυλίγεται την μπροστά μου το κουβάρι. Έβλεπα ότι αν κάνω το α, β, γ, θα μπορέσω να έχω το τάδε αποτέλεσμα που ήθελα. Δεύτερον, άρχισε να μελετάω περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου. Άρχισε να μπαίνω στον κόσμο της αυτοβελτίωσης, τη προσωπική ανάπτυξης. Βιβλία, σεμινάρια, Βίντεο, προγράμματα, έμαθα για το πώ λειτουργεί ο νους, έμαθα για την επικοινωνία, για τη διαχείριση χρόνου, για τι περιοριστικέ πεπιθήσει, για τον νόμο τη έλξη. Άρχισα να δουλεύω περισσότερο στον εαυτό μου παρά στη δουλειά μου. Ο Jim Rohn έλεγε ότι αν δουλέψει σκληρά στη δουλειά σου, θα μπορέσει να βγάλει τα ζήν. Αν δουλέψει σκληρά στον εαυτό σου, θα μπορέσει να κερδίσει μια περιουσία. Τρίτον, δανείστηκα από την πίστη άλλων σε μένα. Η σημασία των συμβούλων, των μεντόρων, των προπονηταίων ή ακόμα και ενό καλού φίλου είναι πραγματικά καθοριστική. Είχα και έχω ανθρώπου δίπλα μου που ήταν πρόθυμοι και είναι πρόθυμοι να μου δώσουν μια ανυφάλια και ειλικρινή ανατροφοδότηση και όποτε τη χρειαζόμουν να τονώσουν την πίστη του εαυτού μου σε μένα, θυμίζοντας μου ποιο είμαι και ποιε είναι οι δυνατότητε που έχω. Τέταρτον, έβαζα μικρού στόχου, μικρέ δράσει και τι πραγματοποιούσα. Ακόμα και το να στρώσω το κρεβάτι μου. Άρχιζα να χτίζω την πίστη μου σε μένα, σημειώνοντα μικρέ νίκε. Πέμπτον, άρχισα να ακούω, να βλέπω. Και να διαβάζω ιστορίε επιτυχία άλλων. Βλέποντα ότι άλλοι, όχι απαραίτητα καλύτεροι από μένα, κατάφεραν να έχουν τα αποτελέσματα που ήθελα και εγώ να έχω, άρχισα να πιστεύω ότι μπορώ και εγώ να το κάνω. Αν δει άλλου που έχουν καταφέρει σημαντικά πράγματα και αν του δει από κοντά, θα δει ότι δεν έχουν κάτι το τόσο ξεχωριστό. Σίγουρα για να έχουν φτάσει εκεί, έχουν κάνει κάποιε αλλαγέ και έχουν εργαστεί σκληρά με τον εαυτό του και με τη δουλειά του, αλλά η ουσία είναι ότι σαν άνθρωποι δεν είναι κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Αλήθεια. Και ξέρω ότι εφόσον έχουν φτάσει εκείνη εκεί, μπορείς να φτάσεις και εσύ. Και θέλω να επαναλάβει μετά από μένα. Αν όχι εγώ, ποιο. Αν όχι τώρα, πότε. Μπορείς. Και πρέπει να πιστέψει ότι μπορεί. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που μας αμφισβητούν, θέλω να σε κοιτάξω στα μάτια μέσα από την κάμερα και να σου πω ότι μπορείς, ότι πιστεύω σε σένα. Και πρέπει να το πιστέψεις ότι μπορεί, Πραγματικά πίστεψέ το. Δανείσω την πίστη τη δική μου για σένα και δανείσω την πίστη άλλων για εσένα. Αν έχει ευθύ να ξεκινήσει κάτι δικό σου, μια δική σου δραστηριότητα, αλλά έχεις αμφιβολίες για το αν μπορείς να τα καταφέρεις, ή αν έχει μια δική σου επιχείρηση, αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, με τι απευθεία πωλήσει, με μεσητικά, με ασφάλειες ή με οτιδήποτε άλλο, και είσαι ακόμα αμφιβολίε για το αν μπορεί να καταφέρει, τότε θα σου πρότεινα να κάνουμε μια συνεδρία συμβουλευτική. Θα δούμε συγκεκριμένου τομεί στου οποίου μπορεί να εστιάσει και βασικά είναι ο τρόπο μου για να δει, και εγώ να δω φυσικά, αν και πώ μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και να σε προπονήσω προσωπικά. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω για να προγραμματίσουμε μια συνεδρία συμβουλευτική. Η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν. GreekCoach.gr κάθετος free. Εσύ έχει νοσπούτα αυτοαμφισβήτηση ότι δεν μπορεί να πετύχει την εργασία σου, ότι δεν μπορεί να κερδίσει πολλά χρήματα, ότι δεν μπορεί να έχει μια καλή και ευτυχισμένη σχέση, ότι δεν μπορεί να έχει ένα καλοσχηματισμένο σώμα, ότι δεν μπορεί να είσαι να κάνει ή να έχει συγκεκριμένα πράγματα. Αν ναι, Γράψτε μου στα σχόλια πώ το διαχειρίστηκες, πώ το διαχειρίζεσαι ή πώ το έχει ξεπεράσει, αν το έχει ξεπεράσει. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, αλλά πάτα και το κουδουνάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα με ιδέε και συμβουλέ που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και συνεργασία σου. Βάλει σε εφαρμογή αυτέ τι 5 ιδέε, Απόκτησε ένα συγκεκριμένο πλάνο για να ξεπεράσει την αυτοαμφισβήτηση ή μοθοδωρή α αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θα σα αναλαμβάνει σε βδομαδιά παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου να πετύχει με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr κάτω στη και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, τη CIA, τον FDA και τον ΕΟΦ, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε 3 φορέ περισσότερο από αυτού που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr κάτω στη και γίνε και εσύ μέρο αυτής της κοινότητας.